هلا مرحبا والعود جاوي وليلي الفرح بالبدر البدر ضاوي وياهلي الفرح شلو الغناوي بالليله ولا كل الليالي ما شذ العود من روسة الحلال، شذ العهود شعشع في سهولة ويوم الفرح <تصفيق> ويلي الفرح <تصفيق> بالبدر ضو. <تصفيق> قروم الفخر واهل المعالي، الفخر واهل المعالي، الفخر المعالي وهيا اشعلوا الافراح هيا، ويزان الفرح يا كل غالي، الفرح يا كل غالي، الفرح يا كل غالي، ومبروك لك احلى زفافك، ومبروك لك يا عز غالي تغوي في سماها مقر وحصري على زفاتي إحنا العروس تربى <تصفيق> زفة كاملة بالأسماء. هو لي الفرح زود غالانا اتهنيك يا أقل الغوالي اتهنيك يا أقل الغوالي اتهنيك يا أقل الغوالي اهو ربعك حار بهم أهل الزالي